В твоїх руках святий Владико. І як дивно ти все сотворив Тих по милості своїй великій Відріхів нас кров'ю відкупив Свої великі Від гріхів нас кров'ю відкупи Ти поніс за нас тяжкі страждання Муки на насмішки від людей сила за наше оправдання дороє звання свої дітей сила за наше оправдання дороє звання свої дітей Щоб я пам'ятати, що такого батька діти ми, і пояку від душі складати. Яку від душі складати, Що ти вивів нас не до літви. Дай же нам постійно відчувати Духа Твого силу й благода. Душа завжди співати, і твоє я Що душа завжди мола співати і Твоє лише ім'я прославлять? Що душа завжди мола співати і Твоє лише ім'я прославлять? Твоє лишиня прославля.